بورشه الخيال الابداعي في الثانويه الاعداديه بن سينا، قام طبعا مجموعه من التلاميذ بمجموعه من الاعمال التي قدموا من خلالها مجموعه من لمدرسه المستقبل التي فعلا الكل يتمنى ان تحقق على ارض الواقع. هذه الورشات اعتمدت على التصوير شريط فيديو، تحديد مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تلقى بالمدرسة المغربية إلى مصاف أو دل... على مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم، إضافة إلى وضع التقرير نهائي سيتقدم في نهاية الورش نعم، والسياق اللي كيأتي في هذه الورشات الخاصة بالخيال الإبداعي بالنسبة للتلاميذ سواء الثانوي الإعدادي يعني السياق ديالو في إطار منظومة الإصلاح. هذه الورشة طبعا تدخل في اطار منظومه اصلاح التعليم والتي تعتبر خطوه فعاله من اجل التعليم المغربي نحو الامام وأكيد ان جميع الاجراءات التي سيقدمها التلاميذ هي في اطار الواقع الذي يعيشه والواقع الذي يتمنى ان يتغير ودائما يبقى الهدف هو اصلاح التعليم المغربي والرقي بالواقع يعني يلاحظ بان هناك عنصر الانتقائيه ما بين يعني هذه المفاصل او المحاور ديال منظومه الاصلاح فيما يخص سواء الحياه المدرسيه كنلاحظوا هنا سن سنميات يعني الانشطه والحياه المدرسيه يعني أده أده أده هذا هذا المحور هذا جوده هو جوده التعلمات ولكن عندها عندها يعني علاقة مع جد يعني النهوض بجودة الحياة المدرسية وكذلك الارتقاء بمستوى ديال الأنشطة والحياة المدرسية. أكيد طبعا على ال علاقة بجودة التعليم وجودة جودة التعلمات وحسب بالمؤسسة اللي إن أكيد السنة تعددت شواعب أديا التي من خلالها اكتشفنا واحد الروح المشاركه ديال التلاميذ من اجل الابتكار من اجل من أجل الابداع واكيد ان هذه الاليه مثل هذه الورشات ستساهم فعلا بالرقي بهذا التعليم وتحقيق الهدف من الجوده ديال التعليم. آه نعم وبالنسبه لمستوى التفاعل ديال تلمد مع... مع الورشات يعني تفاعل جيد جيد الكل رحب بالفكره مع العلم ان باقي التلاميذ كانوا يودون المشاركه للتعبير عن ارائهم لان الامر يهمهم